كفاك ربك كم يكفيك وكفة كفكافها ككمين كان من كلك تكر كرا ككر الكري في كبدي تحكي مشككه كانت لك الكلك كفاك ما بكفاك الكافي كربته يا كوكبا كان يحكي كوكبا الفلك. قولوها يا قوم كفاك كافي يا كافي كافي كافي كفا كربوك كميك فى كفا كاف كفا كا كميك في كبدي تبكي كيوكي يوي كوي يا كيكي الله يبلشكم